اقبلت بنت الحسب مثل المزوم ترتوي من حسنها كل العيون كل من يعرف غلاها يشهدون بوفاها وطيبها والاحترام اقبلت بنت الحسب مثل المزوم ترتوي من حسنها كل العيون اقبلت بنت الحسب مثل المزوم ترتوي من حسنها كل العيون كل من يعرف غلاها واسم طيب والندايح قسمها قدموا كل التحايا باسمها راحبوا بتقومها بنت راح راحبوا بتقومها بنت القرام على صيلة تنفح في العلوم بنت الأحرار وواظين العزوم بنت شاهل عن العدم حشوم على صيلة البد والحر القطار على صيلة والحر القطار والعود واليشمو رباه طيفها مزن القوافي ظلغماه طيفها مزن بنت من هنا لمح سلاح زرقا الكريم اللي له الناموس يرقا والكرم والجود والمدات تغرقا في بحر مداته تهاب العظام، في بحر اشمخي يختم صانيخ القرود الرجال الراقي طيب عزوم. ها ما على طيبه ولا الهبة كلام ما على طيبه ولا الهبة لنا هذه معبد وها تنفح في العلوم، بنت الأحرار وواظين العزوم بنت شاهن عن العدم حشوم على صيل الفت والحض القطار على صيل الفت والحر القطار أكباته مثيلها الملامح والحلا لها والنفل والعود واليشمو مفاح طيفها الكريم اللي لها الناموسي والكرم والكاس والمدة تغرقى، في بحر مدة تلتها العظام في بحر مدة تلتها بالعظام، اشمخي يخت المطاني خلف الرجال الضافي طيب وعزوم، سنزل الضافي اذا حان اللزوم، فاتها سكر نبات، عن بقية العذاب راسقات، فارقات بالحلا متميزون